atac fere precedent la adresa Via Dencil, cu scrisori isterice trimise pre comisiei nu sere un Deputatul USR, Cristian Ghinea, critic vehement de mersul premierului Viorica Dencil, care i-a transmis o scrisoare presubliniere din tălui ce, Jean-Claude Juncker, în document aceasta solicitând ca Forul European să spună dacă documentul din 2012 ce presupune ingerince în justicie e unul autentic. Doamna Dencilori Habar nu are ce MCV, oricum. Premierul României, cu un alan care frizează absurdul, anunță Comisia Europeană ce se impune ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Dacă avea câte un euro pentru fiecare politician român care se îmbăza anti-MCV, eram bogat. De fapt, se învăză dar fac pe invers de cata acum noi, ca ar. Am promis ce facem. În caz ce nu a citit ultimul raport MCV, publicat la finalul anului trecut, acesta nu sunt prea bine. De punerea în aplicarea unora dintre recomandări progresa bine, în cursul anului 2017 avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu ceea ce a încetinit punerea în aplicare a recomandrilor remasei, de asemenea, a generat riscul redeschiderii unor aspecte care fusese considerate ca fiind îndeplinite în raportul din ianuarie 2017. Doamne încil, dacă vrei să ridicai MCV, e foarte simplu, într-i independenă a justiei, lupta cu corupia, inclusiv cu cea de la cel mai înalt nivel. Iu, vei e greu, sunt ei de la PSD. Dar vă asigur, cu scrisori isterice trimise pregintelui Comisiei, nu o să reuie. Ba din potriv, scrie Ghina, pe Facebook. Premierul viroi cade în circere, în transmis lui Jean-Claude Juncker, presublimiere din Telecomisiei Europene. Clarificarea adresei din 2012, transmis de ce Ministrului Justiției de la acel moment, Mona Pivniceru, sub linieră -i care conține 21 de cerințe adresate de instituția european guvernului, inclusiv solicitări concrete, directe, privind anumite cauze penale. Este esențial pentru colaborarea noastră instituțional sublinierei pentru consolidarea funcționului justiției în România să le murim Dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat instituțional, sublinierei Dacă este singurul document de acest fel, de natură se aduc ingerince în funcționarea justiciei sublinierei separacia puterilor în stat.